Te-a plăcut? Bine mersi cu atunci dă subscribe canalului Music Expert Company, apăsând butonul de mai jos. Nu te costă nimic, iar dacă vrei să asculti mai multe piese lansate de mine în ultimii ani, dă click pe playlistul din dreapta ecranului, o să auzi clandestin, diferit, danez dar și alte piese mai vechi. Cât despre ce se mai pregătește, chiar acum auzi pe fundal, va fi dor, o piesă la care am colaborat cu Adelin. Înregistrările tocmai s-au terminat și o vei putea asculta apăsând pe filmulețul din studio. Fă la fel și pentru colaborarea Melinei cu prietenul meu Vescan. V-am pupat!